To je pocit, když přímo cítíte tisíce voltů. Uhu. Pěkná hračka, co říkáte? No, přestanu si hrát. A když jsem takhle pěkně nabitá, místo toho vám prozradím, co to je. Tohle udělátko je vandegrafův generátor, který lidé mají spojení se show, ze Science Center nebo s odvážné školní výuky. Nás ale dnes bude zajímat, čím to je, že to dělá to, co to dělá. Pojďme to zjistit. Než si popíšeme samotný stroj, je nutné říci, že generuje elektrostatické pole, tedy pole, které jsme si blíže vysvětlili v díle elektrické blešky. Nyní je čas říci něco o materiálech, které jsou vhodné pro generování takového pole. Zkoušeli jsme pravítko a papír, ale existují i vhodnější materiály. Materiály si totiž umějí předávat elektrický náboj. Například, když o sebe třeme sklo a PVC, tak si předají elektrony, tedy záporné nápoje. Respektive elektrony ze skla se skrz elektrickou vazbu, vzniklou dotykem těchto dvou materiálů, přesunou na PVC. Když od sebe materiály oddálíme, PVC si odnáší mnoho záporných elektronů od skla, kde začnou převažovat kladné protony. Nazývá se to triboelektrickým jevem. Existují dvojice materiálů vhodnějších pro vytváření elektrostatického pole a dvojice materiálů neúplně vhodných. Jak ale zjistíme, které materiály si předávají jaký náboj? K tomu nám pomáhá triboelektrická řada. Triboelektrická řada řadí materiály dle toho, jaký náboj látka získává. Čím jsou materiály výš, tím mají tendenci se nabíjet kladně. Naopak záporně se nabíjí ty, co jsou níže. Dále platí, že čím dále jsou látky v řadě od sebe, tím větší náboj si dokáží předat. Graafův generátor se umí nabít až na tisíce voltů, ale byly vyrobené i takové, které se nabily až na miliony voltů. U našeho generátoru máme gumový pás, který se tře o jeden z kovových válců. Kartáč na druhém konci pak přenáší náboj přivezený pásem na povrchu kovové koule. Tam se tak hromadí elektrický náboj, který můžu využít k postavení mých vlasů a nebo ho jen tak jednorázově vybít. To udělám tak, že použiju tuto tyč, přiložím ji a odvedu tak nahromaděný náboj. Pojďme si tento přístroj trochu rozpitvat. Van de Grafův generátor slouží k produkci vysokého elektrického statického napětí. Nekonečný gumový pás se stále otáčí a přepravuje třením indukované elektrické náboje do kovové koule. Kdybychom celý přístroj rozřízli, viděli bychom podstavec, na kterém je kolmo postaven izolátor. Dole a nahoře izolátorů jsou válce, mezi kterými obíhá gumový pás. Pás se dole a nahoře tře o kovové kartáče. Válce předávají gumovému pásu náboje a posílají je nahoru, kde jsou předány železnému kartáči a skrz ten se dostávají na kovovou hlavu celého generátoru. Na vnější straně se tyto elektrony neustále hromadí a hromadí až napětí nakonec dosáhne takové hodnoty, že prorazí vzduch a vybije se přes nejbližší vodivý předmět. Je to podobné jako u blesků při bouřce. To je také nahromaděný elektrostatický náboj, i když řádově o mnohem vyšších hodnotách. Během bouřky se staticky nabíjí mraky. A když je náboj dostatečně vysoký, dojde k průrazu vzduchu a blesk je na světě. Na závěr si pověsme, k čemu Van de Graffův vůbec je. Dnes už je to čistě edukační pomůcka, která nám umožňuje experimentovat s elektrostatickými jevy. Ale vznikl úplně z jiných důvodů. Se strojem byl v roce 1929 jako předchůdce dnešních urychlovačů částic, kde se hledají hranice současného fyzikálního poznání částic. Kdo ví, jestli naše děti nebudou ve škole používat jako edukační pomůcku malé urychlovače částic. Stejně, jako my dnes využíváme Pandegrafovi generátory. Hlavně ale opatrně.